على هالفرح تزهى حروفي هال وانا اللي يجيد الشعرية أبارك مكملت الوصوفي وقدم لهم دحي هدية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 في زيه عريسال عريسا الفخر بنا الالوفي، كريم ومكانته عاليه، يا ومشال الليلة تشوفي، منو قال بدر سطع بضياه، منو قال بدر سطع بغيها. آه على اللي زهه البش تطوفي، ويسمي بخلاه قلبي يوم شال يا مكرمة الضيوفي، بفعل الكرم كفك نديه، عسل ما قلبي